Bon dia, ja estem ací a Vinaròs, a la parada del bus, esperant per a començar el nostre trajecte Vinaròs-Oriolo. Anem a fer-lo, hem intentat fer-lo en transport públic, però no en transport públic d'aquestes de gran distància, sinó en transport públic que passa per tots els pobles i que falleix a la vertebració país que nosaltres esperem i anem a veure quina és l'experiència. Pel que ens diuen i els contens, la gent que ho intentar en els diferents trajectes, em sembla que no és tan fàcil recórrer els nostres comarques i els nostres pobles amb transport públic, i bé, bueno, com és una de les propostes de compromís la de, de, de presó del país, nosaltres volem comprovar quin és l'estat actual per a poder fer unes propostes basades en, en fets, no? Conèixer de primera màquina la situació. I bé, i comencem ací a Vinaròs, al Maestrat, perquè precisament ací, a banda de ser un dels punts de, més, bueno, el punt més al nord de, del País Valencià, eh, el que nosaltres volem reclamar és un transport públic a les comarques del Maestrat i la connexió amb, també amb Castelló. Tenim un servei de rodaries inexistent en el que n'hi ha molts pocs trens, que a més a més són considerats com a regionals, que són molt més cars, però tant les tarifes són pràcticament impagables. La gent que viu en aquestes comarques, per anar, per exemple a la Universitat de Castelló, té moltíssims problemes, han de buscar pis allà, no poden continuar vivint així, tot i que estem a una distància que és, que és molt propera. Ja fa massa anys que estem reivindicant el que és el transport públic per anar de Vinaròs a les grans capitals, en aquest cas a Castelló o a València, no? Però bé, bueno, aquí està, no? Nosaltres, com sempre, estem patint, patint el que són la perifèria del País Valencià. 7 euros, eh? 7 euros. 7 eh? euros anant Vinaròs-Castelló. 7 euros i més de dues hores. I les freqüències són més adequades, ni els preu ni molt menys. No, no són gens accessibles. I bueno, ara veurem com arribem a Castelló. I, bueno. I encara així està pensat per a vindre a acabar a la capital. Però si d'ací de, de, de Castelló vols anar allí encara és molt més complicat. Jo, jo treballava de professor a Minarós per dos anys i n'hi havia un dia que entrava a les 12 i mitja. Era impossible arribar a Minarós. No, ja, no, no, Era, no, no, no. Era impossible. Antes de les 12 i... 40, crec que primer. Perquè demostra que no pots fer vida útils en transport públic en Castelló, és impossible. Clar, sí, sí. Passa igual en els pobles de, de, de l'interior, en Alvocacia i tot això, baixes a les set del matí i puixes a les quatre de les prades. És l'única combinació que hi ha. Sí, es pot baixar al som... menjar, bueno, i si tinc al de vesprat. Són autobusos que recorren molts, molts, molts pobles i, per tant, són transports llarguíssims. Sí. Bé, ara anem a comprar el bitllet de Castilla a València i la gent d'ací ens comenta que davant la retirada de l'ida i vuelta, de l'anada i tornada, el preu ha pujat molt, perquè malgrat que han tret és a bon aquest, si és una persona que utilitza el tren molt, poc, molt poques vegades estàs pagant una penalització perquè tan eliminat el, el tren d'anada i tornada. Anem a comprovar-ho. Com, com veureu, si triem el senzill i mirem el que costa València Nord, són 5.80. Anem a cancel·lar el de l'ida de regreso, si mirem el de l'ida de regreso tinguem València Nord, val just el doble. He ja tenim més bitllets. Ara cap a València. En, el, en la sua via diària, mentre realment les tants que s'estan fent en infraestructures en els darrers anys no han a les rodalies precisament, sinó que han a altres grans infraestructures que no utilitzen la gent de infraestructures diària. de preus per a, per a joves, gratuïtat per aturats per a que puguem tindre aquesta mobilitat necessària per a trobar una feina, interconnectivitat entre, entre els diferents mitjans de transport, seguretat, més freqüència i finalment que es connecten aquests trams que diguem que, que estan desconnectats. Vinaurós-Castelló amb Rodalia, Dénia-Gandia que només són 30 quilòmetres els que separen les dues poblacions si no hi ha un transport eh, per Rodalia i que es, eh, se modernicen la resta de transports al nostre territori. El que el que volem demostrar am este am este viatge maratonia és es que les polítiques públiques han d'invertir en transport col·lectiu, que és eixa eixa mobilitat sostenible que fa que se creuen llocs de treball, a una mobilitat bona i que ademés les inversions públiques milloren la vida de la gent. El que no patxer és que per ta se tarda de València a Madrid en AVE una, una hora i mitja i per anar de Vinaròs a Castelló se tarden més de dues hores. O per anar de Líria al Politécnic se tarda pràcticament el mateix que anar de València a Madrid. Així s'han invertit els diners en, un, en una infraestructura com és l'AVE que només gasten uns, uns pocs selectes d'esta societat. Mentre que els que diàriament ens desplacem a treballar, a estudiar o a divertir-nos hi són més de 3 milions de desplaçament al dia. Tenim unes infraestructures molt deficients i necessitem invertir en ferrocarril, ferrocarrils de la Generalitat, en autobusos que connectin millor i que la nostra costa i també les comarques de l'interior estiguen connectades de manera que siga fàcil desplaçar-se i a la volta que siguin mitjans de transport sostenibles, respectuosos amb el medi ambient, respectuosos amb el planeta, que preserven la vida a llarg termini. Ja estem arribant a Gandia, acabem d'eixir de, de Xeraco i, i bueno, molts de vosaltres ens estem fent arribar per les xarxes la problemàtica que existeix per la via interior. No? Nosaltres estem fent recorregut més per la costa i és cert, és molt més difícil arribar a l'interior, a poble com la Jana, a l'interior de comarques com la costera, de Terrequena, Utiel de les comarques d'interior de, de, del nostre sud, de, de les comarques de l'Avergència. El, de el Coy, que, que mai s'ha actualitat. per tant, és cert i és, és dificultat i és, és una de les demandes de compromís, no? No, no només volen vertebrar la costa, volem vertebrar el país la seva totalitat. Quants quilòmetres calten per a unir les vies entre... 7. 7 quilòmetres només. Un més 7 no, no. quilòmetres. En un projecte de Gandia i oliiva sí, sí, sí. en un projecte que és el més estudiat de la història dels projectes ferroviaris perquè porta 30 anys d'estudis permanents consignats pressupostàriament idees de l'Estat per a estudiar. I que parlem d'infraestructures de transport infrastructures de transport que són importantíssimes per a generar riquesa en i per aixar mobilitat de les persones entre unes comarques, que a més en una comarca com esta tenim uns municipis tan propers, Bolíva, Gandia, Adényas, tantes propers, que podríem generar riquesa uns a altres i que amb aquestes dificultats de transport i de connexió és que no hi ha manera de salvar-los. Bé, com heu escoltat descomptatges a fort, a partir de Gandia no podem continuar amb el tren, amb les rodalies, perquè falten set, set quilòmetres només per posar-les vies i hem d'agafar un bus, un bus que ens haurà de portar fins a Benidor. amb el tram, que tardem al voltant de, de les dues hores. La veritat que la mobilitat en, en les comarques de l'interior, en l'Alcoi ja ha comptat, eh, doncs és molt complicada. No? Única i exclusivament tenim el tren eh, alcoi Xàtiva, que a més a més eh, fa moltíssims anys que estem reivindicant que s'ha de millorar eh, ixa via, que s'ha d'electrificar, però ni l'Estat ni la Generalitat Valenciana eh, han fet absolutament res, no s'han posat d'acord en, en cap moment per a, per a millorar eh, ixa línia. No? I a més a més si parlem de, de rodalies, no? d'ixa mobilitat que han de tenir els pobles del comtat en els serveis bàsics com és eh, l'hospital d'Alcoi o centres de salut, Muro pues, els diferents eh, pobles no tenen transport, és a dir, hem d'agafar el cotxe particular pues, per a poder anar a eixes necessitats eh, primàries o bàsiques. No, no, tenim, no hi ha connexió d'autobús interurbà entre l'estació d'autobusos i l'estació de tram de Benidor i això dificulta més encara cap la mobilitat tens venit i venen dos, dos Hem de baixar d'entrar perquè ens acaben de dir que hi ha problemes tècnics i ens han canviat. Així que es complica un poc arribar a l'arribar. Ah, no, no. sí? ¿Sí? ¿Sí? Hem arribat ja a Alacant, no hem pogut arribar a l'hora per agafar el, el Rodalia fins a Oriola. Quan hem arribat ja havia marxat completament, no, no han tingut temps ni de comprar els bitllets i això és una deficiència que trobem perquè el tram hauria d'arribar almenys fins a l'estació de, de Rodalies per a aquesta interconexió que demanem des de compromís. Bé, no hi ha cap planificació del transport, simplement fan línies i hi ha una línia que va de la Canta a Sant Vicente, són 10 minuts. La línia de la Canta-Múrcia és de via única en molts, en molts llocs i està sense electrificar. Tenim una deficiència, evidentment, d'inversió de, de, i de, de connexió entre les nostres comarques. Això és el que hi ha. Les propostes ja les hem dit i si voleu que es duguin a terme heu de votar. Aquí a ha que hi ha al final en el cartell que serà una molt bona presidenta per als valencians.